حسين حسين ثلاثة ثلاثة فزعتني، فطرنا لي ميديتالي وصار معاهم، حنا شوف شوف بيمه خصب الحليب وخو بيمه بالماء ها قد... ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها راسك كرطون انا حلب اسمع لا ماشي حلب حط الطون حط الطون يعني وتشرف جماعة القلة على تقديم المساعدات إلى المتطوعين نلاحظ هنا تدخل طائرة طائرة يعني من أجل إخماد الحرائق إذن الطائرة كما كنلاحظوا طائرة تدخل من أجل إنقاذ يعني من أجل التدخل